ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله الله أكبر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 ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا موسوعه <تصفيق> النابلسي وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده la ilaha سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله